Arvioinnin eettisiä kysymyksiä tarkastelevan esitykseni toinen osa keskittyy pohtimaan oikeudenmukaisuuden käsitettä ja, ja kuvailee arvioinnin inklusiivisuutta. Ja inklusiivisuus tässä ei nyt liity erityisen ja tehostetun tuen oppijoihin, vaan ylipäätään arvioinnin kykyyn huomioida erilaisia oppijoita. Ensimmäinen väliotsikkoni on nimetty Ei ole olemassa vain yhdenlaista oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuus voidaan sanoa toisin sanoen esimerkiksi kohtuullisuudeksi tai reiluudeksi tai joskus käytetään vähän tällaista vanhahtavaa termiä oikeamielisyys. Ja on tärkeää muistaa tässä oikeudenmukaisuustarkastelussa myöskin huolenpito, koska molemmat ovat kasvatustyössä välttämättömiä ja eettisesti velvoittavia. Jyrkästi vain oikeudenmukaisuutta arvioinnissa tai ylipäätään opettajuudessaan hakevaa opettaja voi jäädä oppilaille aika etäiseksi ja luottamusta herättämättömäksi. Arvioinnin oikeudenmukaisuutta voidaan tulkita kahdella tavalla. Ensinnäkin tässä equality-merkityksessä jolloin ajatellaan, että hyvässä arvioinnissa kaikkia oppilaita arvioidaan samoin menetelmin ja prosessein, mikä voi käytännössä tehdä joillekin oppilaille osaamisensa esille tuomisen mahdottomaksi. Tässä on esimerkki, joka usein löytyy tuolta netistä, jossa on iQualiti-merkityksessä tapahtuva arviointi, jossa Opettaja sanoo, että reilun valinnan tekemiseksi jokainen osallistuu samaan kokeeseen kiipeä takanasi olevaan puuhun. Siellä on lintu, apina, pingviini, norsu, kala, hylje ja koira. Siis erilaisten ominaisuuksiensa suhteen arviointitilanteessa hyvin eriarvoisessa asemassa olevia arvioitavia, joilla ei tosiasiallisesti osalla ole mitään mahdollisuuksia selvitä tuosta esitetystä tehtävästä. Oikeudenmukaisuudella on myös toinen merkitys, ja se on equal equity. Siis oppilaita arvioidaan käyttäen menetelmiä ja prosesseja, jotka ovat heille sopivimpia. Silloin meidän pitää puhua myös tällaisista käsitteistä kuin realiteetit, reiluus, oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joita pohditaan seuraavan kuvan avulla, joka sekin löytyy tuolta internetistä hieman varioivissa muodoissaan. Tämän dian otsikkona on tasa-arvo, kohtuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja tuollainen lausahdus, että equality does not mean justice. Tässä siis näette neljä erilaista kuvaa, jossa jokaisessa on kolme lasta. Heidän tavoitteenaan on katsoa kentällä meneillään olevaa peliä. Tässä yksinkertaistetussa esimerkissä oppilaiden erilaisuutta kuvaa yksi hyvin selkeä ominaispiire, eli he ovat eripituisia pituus siis estää tai mahdollistaa sen, miten hyvin he näkevät tuonne pelialueelle. Oikeanpuolimmainen kuva kertoo sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, kun tavoitteena on peliin katsominen, niin kun aita lapsen ja tavoitteen väline este poistetaan, niin kaikki näkevät hyvin. Ehkä tuossakin tilanteessa tuo Pisiin lapsi näkee jotenkin laaja-alaisemmin kuin tuo lyhyin lapsi, mutta noin periaatteessa ollaan sosiaalisesti oikeudenmukaisessa tilanteessa. Katsotaan sitten tuota toista kuvaa vasemmalta lukien, jossa lukee equality, joka on yhtä kuin sameness. Siis equality tarkoittaa samanlaisuutta ja ajattelemme, että on reilua. Ja oikeudenmukaista antaa kaikille oppilaille arvioinnissa ja tässä tilanteessa kaikille lapsille jotakin samaa. Eli jokaiselle lapselle on annettu samanlainen yksi laatikko jalkojen alle. Mutta se ei tietysti ratkaise tuota kentälle näkemisen ongelmaa. Tuo kaikille samaa voi toimia vain, jos jokaisella lapsella on samat lähtökohdat, eli kaikki lapset olisivat samanpituisia. Tämä equality-ajatus on se tapa, jolla me tavallisimmin ajattelemme arvioinnista. Kaikille samat tehtävät samaan aikaan, samoin ohjein, samoin kriteerein ja pisteytyksin. Siten ajattelemme lopputuloksen olevan oikein ja objektiivinen. Siirretäänpä katsetta äskeisen kuvan oikealle puolelle, equity-kuvaan. Se kertoo aidosta reiluudesta eli feönesistä. Siinä on varmistettu, että kaikilla on samat osallistumisen mahdollisuudet. Siis jokainen nyt näkee tuon aidan yli, pisin lapsi ilman apua. Keskimmäinen lapsi saatuaan yhden laatikon, mutta tuo lyhyin lapsi saakin kaksi laatikkoa allensa nähdäkseen aidan yli. Toisinaan yksilöiden erot tai henkilöhistoria voivat luoda osallistumisen esteitä, jolloin pitää ensin turvata equity, että voidaan saavuttaa equality. Jotta arviointi kohtelisi erilaisia oppilaita oikeudenmukaisesti, tarvitaan tiettyä räätälöimistä. Tuo aivan vasemmanpuolimmaisin kuva sitten kertoo todellisuudesta, joka voi olla hyvinkin vaativa ja erotella oppilaita hyvin vahvasti. Nuo hän voivat olla fyysisiä, biologisia, psykologisia, taloudellisia tai vaikkapa poliittis-lainsäädännöllisiä. Tässä tapauksessa ne ovat fyysisiä eli tuo oppilaan pituus. Monesti oppilaat tulevat kouluun ja osallistuvat arviointiin todella hyvin eri tilanteista. Joku on tuolla seitsemän laatikon korkeudessa, joku osallistuu maan tason ää, pinnan alapuolelta, vailla minkäänlaisia edellytyksiä ää, tuohon parantavaan laatikkoon. Kuvan tilannetta, jossa oppilaiden ero siis muodostuu vain pituuden perusteella, voi soveltaa arviointiin, ja kysyä oppilaiden monenlaisten erilaistavien tekijöiden pohjalta esimerkiksi, että miten kielitaidoton maahanmuuttaja, lukivaikeuksinen, visuaalinen hahmottaja, minä käsitykseltään vahva tai heikko, temperamentiltaan kärsimätön ja niin edelleen voi osoittaa osaamistaan ja miten se tunnistetaan ja tunnustetaan arvioinnissa. Kuvaan tähden, tähän yhden vertaisarvioidun haastattelututkimuksen tuloksia, jossa eri kouluasteiden oppilaat kuvasivat arviointikokemuksiaan ja sitä, mikä on hyvää arviointia. Nämä oppilaat olivat sosioekonomisesti erilaisista kouluista, jotka olivat sekä julkisen sektorin että yksityisiä kouluja. Tulosten mukaan nämä oppilaat jakautuivat kahteen ryhmään. Osa heistä katsoi, että arvioinnin pitää perustua kaikille samanlaisiin menettelyihin, mutta osa korosti erilaisuutta aktiivisesti tunnistavia menettelyjä. Tutkijat kiteyttivät tällaiseksi taulukoksi arvioinnin reiluutta kahdella tavalla määritelleet näkemykset. Vasemmalla on sarake, joka kuvaa tätä equality-ajattelua ja oikealla puolella on erilaisuutta tunnistavia equity-menettelyjä. Toki oppilaat eivät tässä haastattelussa ole ehkä osanneet ajatella, että on olemassa monenlaisia arviointeja ja niillä on erilaisia tarkoituksia ja on tilanteita, jossa myös tuo equality-arviointi on välttämätöntä. Kun katsot vapaasti tuota taulukkoa, niin, niin oikeastaan voisi sanoa, että yllättävän kirkkaasti oppilaat itse määrittelevät näitä tutkijoiden tutkimuksillaan tunnistamia oikeudenmukaisuuskäsityksiä. Ja tämä taulukko varmasti herättää opettajassa tai tutkijassa monia tärkeitä eettisiä mietteitä siitä, että mikä on oikeaa ja hyvää, mikä tuossa equality-sarakkeessa on oikein ja hyvin ja miksi equity-sarakkeessakin on tietyt asiat oikein ja hyvin. Edellä olleen oikeudenmukaisuustarkastelun jälkeen on perusteltua nostaa tutkimuskirjallisuudessa nykyisin aika paljon puhututtavaa inklusiivisen arvioinnin käsite. Termi siis ei tarkoita eriteistä tai tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen arviointia, vaan sitä, että miten arviointi voisi kohdata kaikki oppilaat tavalla, joka ottaa huomioon heidän oppimisensa ja osaamisensa edistämisen, sen, mistä yhdysvaltalainen arvioinnin tutkija Marzano sanoi, että ainoa syy tehdä arviointia on saada tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Siihen liittyy tuo edistäminen sana. Oikeudenmukainen arviointi tästä inklusiivisesta näkökulmasta lähtee siis tavoittelemaan mahdollisimman hyvää kaikille oppilaille. Ja oikeudenmukainen eli fair-arviointi on enemmän kuin vain arvosanojen antamista oikein. Se on inklusiivista saavutettavaa ja oppijan tarpeisiin sovitettua, mutta silti tästä akateemisten saavutusten todentamisesta tavoitteiden ja kriteerien avulla ei tingitä. Tuohon oikealle kohta avautuvaan kuvion on keskelle merkitty oppilaiden arviointiosaamisen kehittyminen, mitä myös hyvin paljon nykyisin tutkimuskirjallisuudessa käsitellään. Palaan siitä, siihen ihan hetken päästä. Mutta tämä inklusiivinen arviointi muistuttaa siitä, että on tärkeää sitouttaa oppilaita arviointiin, siis kysyä, mikä heille tekisi arvioinnista osallistavaa tai motivoivaa. Ei tarkoita, että aina tehdään vain niin kuin oppilaat tahtovat, mutta on tärkeää, että heidän kanssaan näistä asioista keskustellaan, että he voisivat katsoa, että tämä on jotain sellaista, johon haluan itsekin osallistua ja myötävaikuttaa. Inklusiiviseen arviointiin kuuluu se, että informoidaan arvioinnista opetusjakson alusta saakka, eli mitä arviointimenetelmiä on ehkä tulossa. Mitä määräaikoja arviointiin liittyy, millaisia valinnanmahdollisuuksia siinä voisi olla, mikä on todennäköinen palautteen tapa, tuleeko arviointi numeerisena vai sanallisena, esimerkiksi miten eri osaamisaloja vaikkapa portfoliossa painotetaan ja, ja jos vaan suinkin mahdollista, niin oppilaat hyötyisivät myöskin esimerkeistä mitä arviointi tarkoittaa, ja tämä ei tarkoita nyt vain yksi omaa sitä, että käytäisiin vanhoja koekysymyksiä läpi ja prepattaisiin niitä. Tähän liittyy laajemminkin se ajatus, että ilmaistaisiin oppilaille alusta alkaen, että mitä heiltä odotetaan esimerkiksi tämän projektin aikana, tämän syksyn aikana, tämän vaikkapa viimeisen peruskouluvuoden aikana. Formatiivinen arviointi on nyt tässä esityksessäni ollut aika paljon sivussa, ihan tietoisestikin. Se olisi oma eettisen pohdinnan kysymyksensä, että miksi formatiivinen arviointi erityisesti voi vastata näihin arvioinnin eettisiin haasteisiin. Arviointi inklusiivisuuden mielessä tarkoittaa myöskin sitä, että, että tarjotaan arviointiin, Valinnan mahdollisuutta ja monet tutkimukset koskevat arvioinnissa juuri sitä, että valinnaisuutta puuttuu ainakin oppilaiden mielestä. Tämä monipuolisten menetelmien käyttö on jo tullut aikaisemminkin esille ja se on tärkeää siksi, että eri arviointimenetelmät sallivat erilaisen osaamisen esille tulon. Ja lopulta on siis tärkeintä tuossa kuvion keskellä oleva oppilaiden arviointiosaamisen kehittymisen tukeminen. Eli että heitä kannattaa vihkiä hieman näihin arvioinnin erilaisiin tarkoituksiin ja siihen, että heidän oma panoksensa on tärkeä siinä, että arviointi aidosti vaikuttaa ja että oppilas ei vaan passiivisesti odota, että opettaja kertoo mitä ja miten pitää tehdä ja, ja että hän sitten tekee vain työtä käskettyä. Sillä tavalla ei parasta oppimista ja osaamista kehity. Lopuksi muistuttaisin ainakin siitä, että, että kummassakin näissä etiikka osissa olen pyrkinyt pitämään esillä sitä, että kasvatuksen perusluonne on eettinen. Ei arvioida tuloksia vain jollain tiedonaloilla, vaan kysymys on myös ihmisten kohtaamista lasten ja nuorten kohtaamisesta ja että oikeudenmukaisuus edellyttää myös huolenpitoa ja equity-ajattelua. Ja kiteytän Chapinin tavoin arvioinnin eettiset kysymykset nimenomaan tämän ihmisyyden ja ihmisten kohtaamisen vinkkelistä neljään näkökohtaan, milloin Chapinin mielestä arviointi on eettistä. Ensimmäiseksi hän sanoo, että se on eettistä, jos se on totuudellista. Siis toki arvioinnin pitää kertoa oppilaiden tiedoista ja taidoista mahdollisimman tarkkoja reflektioita ja kertoa niin, että kuvaa oppilaasta olisi mahdollisimman kokonaisvaltainen ja vinoutumaton. Järjestelmän ei pitäisi rakenteellisesti jättää piiloon oppilasta koskevaa keskeistä tietoa, eikä osaamista tulisi tarkastella vain yksittäisten arviointien perusteella. Toiseksi arviointi on eettistä, jos se on oppilaaseen nähden linjakasta. Eli eettisesti kestävä arviointi toteutetaan oppilaalle sopivana ajankohtana, ei pakotetusti ellei ole aivan välttämätöntä. Arvioinnin tapa tuo esille oppilaan oppimista eikä ole sen este. Ja se eri keinoin pyrkii sitouttamaan oppilasta aidosti koulutyöskentelyyn. Arviointi sallii aina kun mahdollista oppilaalle vapautta ja toimijuutta, turvaa siis sitä autonomiaa ja ei vaan oppilaalle, vaan että se samalla on hyvää vapautta ja toimijuutta salli, myös hänen yhteisölliseen, yhteisölleen ja on sille hyväksi. Kolmanneksi, arviointi on eettistä, jos se on ystävällistä. Sees arviointi tai arviointijärjestelmä eivät saisi rankaista meriteistä, kuten joskus saattaa käydä. Arvioinnin pitää olla olemassa vain oppilaan ja hänen yhteisönsä parhaaksi. Arviointi ei mene tuloksien suhteen äärimmäisyyksiin, vaan kuten Chapin sanoo, on epistemologisesti nöyrää. Järjestelmä ei koskaan väitä, mitä lapsi on tai mitä hän voi tehdä. Se kertoo, mitä lapsi teki. Ja neljänneksi Chapin muistuttaa, että arviointi on eettistä, jos se on hyvään tahtoista. Eettisesti kestävä arviointi vahvistaa johonkin kuulumisen tunnetta, se torjuu eriarvoisuutta ja tukee aktiivisuutta. Arviointi edistää iloa ja merkityksellisyyden kokemuksia. Näissä kahdessa diassa on lähteitä, joita olen käyttänyt paitsi tämän toisen osan tekemisessä, niin myös sen ensimmäisen esitysosaani perusteiden kuvauksessa. Ja lopuksi vielä muistutan uudelleen tästä Martsaanon näkemyksestä, että ainoa syy tehdä arviointeja on saada tietoa, mitä pitää tehdä seuraavaksi.